Obedición dos premios YouTubeiras Vai rebordar o YouTube ¡Uau! Preparamos Preparamos <tose> Sabemos que te moito Que contar O xeimos a ter unha antena para ter o mellor sinal de wifi Precisamos unha lata, unha coitela, unhas tesoiras, bomba de pegar Comezamos unha barra, que trisque, que trisque, que trisque. Esta é moi crocante, de e trigo do país, moi dunha comarca. Boas, amigas e amigos, hoxe vouvos falar sobre o que penso acerca das fariñas industriais, en que se diferenzan das fariñas artesás e porque son, atendideme ben, tan pouco nutritivas con respecto ás fariñas de sempre. Grazas, youtubeiro. Youtubeiro. O que ¡Youtubeiros! ¡Youtubeiros! ¡Mostra, Youtubeira, que le vas dentro! Youtubeiras.gal ¡Uh! ¡Te detino, coprazo! ¡Rematao 15 de marzo! ¡Buah!